Snažím se být raní ptáče, ovšem ne, vždy se tak hledaří, takže spíše na ta sova. Vydržím dlouho večer vzhůru, ale nevadí mi brzo vstávat. Když musím, tak vstanu, takže dokážu být i ranní ptáče, ale sova je mi bližší.